الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه بعرض من الدنيا الآن <متصفح> هل هي الإرهاصات التي تسبق النهاية أم أن ما ينتظرنا أكبر نحن نعيش في زمن أصبح الحليم فيه حيران تحيط بنا الأحداث المتسارعة وكأنها الصواعق فلقد بدأت العلامات قبل 1500 عام فما الذي ننتظره الآن؟ أهلا بكم في العصر الأخير للبشر إنه العصر الذي انهارت فيه القيم والأخلاق وأصبح الدين لدى الكثير من الناس من أساطير الأولين فلا بد لأي أحد يرغب في ركوب سفينة نوح قبل أن يأتي الطوفان أن ينظر ويسمع للنبوآت التي ذكرها خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم ففي ظل هذه الظلمة والفتن والكروب التي تاهت فيها القلوب وعميت الأبصار تأتي أحاديث نبوية تضيء للناس طريقهم وتفتح عيونهم لما يحدث الآن سراً بعيداً عن الأعلام قبل بداية ذكر الأحداث لا بد لنا من معرفة في أي زمان نكون وقد يقول قائل وما المقصود بهذا الكلام؟ إن رسولنا الكريم قسم لنا عصر الأمة إلى خمسة أزمان وقال عليه الصلاة والسلام تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم يكون ملكا عادا، أي وراثيا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفع، ثم يكون ملكا جبريا أي قهريا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفع ثم تكون خلافة على منهاج النبوة من هذا الحديث الشريف نجد وضوحا أننا في زمن الملك الجبري القهري وهو الملك الذي يظن به العامة أنهم ينتخبون حكامهم وفي الحقيقة يفرضون عليهم بالإجبار ولكن الأمر المبشر لكل مؤمن واحد أنها ستكون خلافة صادقة تملأ الأرض عدلا ونورا كما ملئ الظلما وجورا ولكن قبل هذا هل نحن في بداية عصر الحكم الجبري أم أوسطه أو لربما أننا في نهايته وما هي النبوآت العشر التي ظهرت الآن والناس في غفلة معرضون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم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 ولكنها تحدث الآن بالكامل قف مع نفسك وانظر إلى من حولك بل وانظر إلى حالك اليوم كم خدع الإعلام من الناس والمؤسف حقا أنه حتى الحمق والكذب الواضح بات يصدق وكأنه الحق المبين هل أصبح مثلنا كمثل قوم فرعون عندما قال الله فيهم فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين كيف لا يخدعون وقد انساقوا وراء شهواتهم كما تساق الخراف بعصا الراعي لقد أسموا التبرج والتعري فناً والرقص والمجون استعراضاً وأما مسلسلات رمضان أصبحت بديلاً للذكر والقيام باتوا ينتظرون الكاذب في شاشات مساء السبت ليحكي لهم فروض الطاعة للحاكم الرجيم ويهزون برؤوسهم كالأنعام لما يقول لهم ساحر فرعون الأول ساحر الإعلام صلى الله عليك يا رسول الله لقد صدقت والله فنحن نشهد الآن كيف يصدق الكاذب ويكذب الصادق وكيف اتمن الخائن الذي خان دينه بل وخان الله ورسوله فها هو الأمين يخوّن الذي كان ينادي في الظلمات لهم أفيقوا فقد اقترب وقت الحساب ولكن هيهات هيهات كيف للناس أن تستيقظ وفي بيوتهم الصناديق السوء؟ وهم يشاهدون بطلهم المزيف والمعروف بين المبصرين باسم بيضا الرجل التافه الذي لا يعلم الحق من الباطل ولا يميز الخبيث من الطيب فهو الجاهل الرذيل الحقير وهو من أصبح في آخر الزمان سيد الضالين من الناس فهو السكير المغني في الحانات سفيرا للخطاب بين الناس وها هم المنافقون والمنافقات أسياد في المجتمع وأما الممثلون باتوا وزراء وحاكمين وإذا سألتهم ماذا أنزل الله قالوا إن عن دراستكم لغافلون اسأل نفسك بصدق هل يظهر لك الإعلام هذا لا يا صديقي بل يظهر لك عكسه تماما لكي تنام بسلام وتصعق في يوم لا مرد له من الله فلقد حلت علينا السنوات الخداعات قلبت الحقائق وزيف الواقع وصدق الكاذب وكذب الصادق فاتمن الخائن وخون الأمين وأصبح الرويبضا سيد الناس الغافلين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أي من غيرهم تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر يحدث الآن وظهر أوله قبل مائة عام وهو التشبه واتباع سبيل ونهج غير المسلمين أي اتباع أوروبا وأمريكا وتقليد شعوبهم وكأنهم المرايا إن لبسوا لباسا فاضحا قلدوهم وإن خلعوا ساروا وراءهم وحتى إن رموا أنفسهم في الجحيم لاتبعوهم إننا في عصر يسمي هذا الأمر باسم مغاير خداع يقال له العولمة ونمط الحياة يخرج الشباب اليوم في لباس فاضح ومشين وإذا سألتهم لما قالوا لك الموضة والتمدن وإن بحثت من أين جاءت لتجدن الغرب ومن ثم ترى أنهم أطلقوا الفقون والفتيات أوسعت اللباس فتستبشر وتقول هذا من السنة ولكن تكتشف بعد حين أنه لم يكن إلا تقليد للغرب ففي كل زمن يظهر في الغرب أمر يتبعه المسلمون وبدون أدنى تفكير ألم ترى كم من شاب يقول إن المطرب الفلاني فعل كذا وكذا والشعب البريطاني معتاد على كذا وأما ما يفعله في حياته فمن النمط الأمريكي أمريكا ساحرة عقول البسطاء فيفعلون كما يفعلون ويظهرون في أمور تسير السخرية والضحك ومع ذلك يكبت الناس بكبت ويصمتون بصمت فهو أمر لا يمس عندهم لأنه ظهر من معبودهم الغربي الرجيم آه يا حبيب الله قد اتبعوهم شبرا بشبر وذراعا بذراع كما قلت من قبل وأكدت وكيف لا وقد قال الله فيك وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ولو وقف الامر ها هنا لكان اهون ولكن اليوم ظهر في اغلب البلاد العربيه مفهوم المساكنه على الطريقه الامريكيه الغربيه وهو ان يعيش شاب وفتاه مع بعضهما البعض لسنوات وفي نفس المنزل بدون زواج بحجه التمدن واختبار التعايش واتباع اسلوب الحياه الحيوانيه وبات الإعلام العربي الذي كان لا يجرؤ قديما يعرض كامل المباحات والمحرمات من سكر وشذوذ وفواحش ونشوذ فلقد أسموا العاهرة بالجريئة نعم أسموها الجريئة والناس اعتادت على تلك المسميات بل وألفت ما تراه وإن تسألني لما؟ لأنهم أحبوا أن يكونوا مثل أحفاد القرادة والخنازير ونسوا وتناسوا بل وضعت الأقفال على قلوبهم إن من الواجب على المسلم أن يلتزم شرع الله وأن يتبع سبيل المؤمنين ويترك مشابهة الكافرين ويعلن الولاء التام للإسلام وأهل الدين ومن ثم يتبرأ من الكفر وأهله أنا على يقين أن هناك الكثير من الناس سيضحكون من هذا الكلام فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج قالوا وما الهرج؟ قال القتل وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفس بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل فقيل كيف يكون ذلك؟ قال الهرج القاتل والمقتول في النار إن من أكثر الأمور التي بدأ الكثير من الناس ملاحظتها هو تسارع الزمن فقد أصبحت السنة كشهر والشهر كالأسبوع تماما كما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ها قد أتى رمضان ورحل وكأنه يوم رحل كما رحل من سبقه في طرفة عين مع أن الساعة هي الساعة لم تنقص عن ستين دقيقة كما لم ينقص اليوم عن أربع ساعة فما الذي حدث وجعل الوقت يمضي؟ يمضي أسرع مما عليه الجواب البسيط لقد نزعت البركة من زمن الناس من جراء الانهماك في الشهوات والملذات والمتع وسهر الليل في الملهيات فتمر السنه عليهم كانها الشهر اليس هذا ما يحدث الان اني على يقين انك لاحظت هذا في قلبك وانك تشعر ان الدنيا تقترب من الزوال فبعدما ايقنا بتقارب الزمن ونزع البركه منه نجد ايضا ان العلم الحق ينزع شيئا فشيئا من صدور الناس فالأغلبية يصدقون أنهم يعيشون في فراغ وأننا نتيجة انفجار وتجاذب وتطور وهلُم من هذا الكلام وأما خطباء المساجد تركوا أمر العامة وما يحدث من فتن وتحدثوا فيما يرضي السلطان هل نسيت الفتن أم أنك لم تنتبه بعد للفتن؟ الفتن التي نزلت ونعيشها الآن فلقد انتشر الزنا وأكل الحرام وماتت الأخلاق وبيعت الضمائر وأصبح المسلم كافرا أو أمس به وصلت الصلاح على رقاب المسلمين وأغمد أمام أعداء الدين فها هم الراقصون ممن يختفون وراء الذّقون أسموا جهاد أهلنا في فلسطين بالاعتداء والإرهاب والتعدي وقالوا عن كيان مغتصب طاغي بالملاك الساعي فباع دينهم وآخرتهم بعرض حقير وذليل من الدنيا أليست هذه بالفتن أم على القلوب أقفالها؟ ولم يقف الأمر ها هنا بل امتد للشح والهرج فالشح هو الإمساك والتقتير والبخل عدم الإنفاق فقد بخل العالم بعلمه لكي يظل أعلم الناس ويبقي من حوله بالجهل فترك التعليم والفتوى وبخل الصانع بصنعته حتى لا يطلع عليها أحد غيره وشح الغني بماله حتى هلك الفقير وظهر الجوع والعطش في بلاد المسلمين فقد نسوا وتناسوا قول الله تعالى في كتابه الحكيم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إننا في حصر أصبح الشح فيه سمة من سمات النفوس وأما الهرج أي القتل فبات خبرا صباحيا كل يوم في كل يوم نسمع عن حروب وقتال ونزاع. يحمل الناس السلاح على بعضهم بدون أن يعلموا في سبيل من يقاتلون إن كان في سبيل الله فطوب لهم ونجاة وإكرام ولكن ما يحدث الآن أن أغلب الحروب في سبيل الطاغوت من حكام وسياسات ومنظمات سرية فيقتل الأخ اخاه وكلاهما في النار أليس كل هذا يحدث الآن؟ أم أن النفس ترفض الرجوع إلى الله والاعتراف بالحق؟ نصل هنا إلى نهاية الجزء الأول من هذا البحث الطويل فالكلام الكثير ينسي بعضه بعضاً ولا مجال للعاقل إلا أن يرسي تلك الأمور اتباعاً كي ينتبه الفطن وتترسخ في القلوب فالأمور الثقال لا تقال في جلسة واحدة بل تروى على جلسات فترسخ في النفوس الذكية وتبقى انتظروا في الجزء الثاني نبوءات اكبر ذكرها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتحدث الان في صوره خفيه عن الاعين والقلوب الشارده التي غرقت في اعلام الدجالين من الثلاثه والثلاثين